Είμαστε στο ακροτήριο Τέναρ, το νοτιότερο υπηρετικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα σας δείξω πως γίνεται η περισυλλογή του Ανθού του Αλατιού. Τι είναι ο ανθός του αλατιού Ο ανθός του αλατιού είναι η κρυσταλλική επιφάνεια αλατιού που πιάνει μία χιλοτητα βράχου που έχει μαζέψει αρκετό θαλασσινό νερό Αυτό λέγεται ανθός του αλατιού ή αφρίνα ή οι Γάλλοι το λένε φλερτεσέλτ Έτσι είναι η αφρινα η γάλι το λενε παραλία για να μπορέσετε να μαζέψετε αλάτι είναι ομαλή προς τη θάλασσα, βραχώδης για να μπορεί να δημιουργεί κυλότητες στους βράχους μετά από αρκετό καιρό δηλαδή από το Μάιο και μετά αρχίζει ο δυνατός ήλιος και εξατμίζει το θαλασσινό νερό για να μπορέσετε να αντιληφθείτε καλύτερα πόσα λίτρα θαλασσινού νερού χρειάζονται για να σχηματιστεί η αφρίνα Αρκεί να σας πω ένα μέγεθος, το θαλασσινό νερό κατά μέσο όρο έχει 3,5% μόνο αλάτι. Σκεφτείτε αυτή η διαδικασία, με το νοτιά και τη θάλασσα τα κύματα που φέρνει νερό, στεγνώνει, εναποθέτει αλάτι. Πολλές φορές με αποτέλεσμα να μαζευτεί ο ανθός του αλατιού που είναι το πιο πολύτιμο μέρο από το αλάτι. Το φροτήριο τέναρο είναι ένα ιδανικός τόπος για να μαζέψουμε τον λανθότο αλάτιο. Καζεύει κάποιο σαλάτι Θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση Είναι μια διαδικασία επίπονη και αρκετά κουραστική Η συλλογή του αλατιού έχει τρία στάδια Το πρώτο είναι το επίπονο και δύσκολο μάζεμα από τις κοιλότητες των βράχων. Το δεύτερο είναι το στέγνομα στο δυνατό ύλιο. Και τρίτο είναι το καθάρισμα από ξένα σώματα και σωματίδια. Αυτό γίνεται απλώνοντας το στεγνό πλέον αλάτι επάνω σε μία άσπρη βαμβακερή πετσέτα. Και μετά με μεγάλη υπομονή γίνεται η διαλογή. Ο σχηματισμός αυτού του στρώματος του κρυσταλλικού αλατιού Γίνεται τελείως φυσικά. Μετά από πολλούς νοτιάδες και κύματα που σκάνε πάνω στα βράχια, μαζεύουν οι κυλότητες νερό. Ο δυνατός ήλιος εξατμίζει αυτό το νερό. Και αυτό που μένει στην επιφάνεια εξαιτίας της θερμότητα των βράχων και του δυνατού ήλιου, είναι ο ανθός του αλατιού. Κάθε κυλότητα είναι τριστρωματική. Αποτελείται δηλαδή από τρία στρώματα. Το επάνω είναι ο πολύτιμος ανθός του αλατιού. Το μεσαίο είναι η υψηλής πυκνότητας θαλασσινό νερό σε αλάτι. Και το τελευταίο, το κάτω στρώμα, είναι αλάτι σε μορφή είζηματος. Το είζημα στον πάτο της κοιλότητας δεν το χρησιμοποιούμε παραμονάχα για παστά, εάν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι παστό. Αυτό που αξιοποιούμε είναι ο ανθός, η αφρίνα, δηλαδή το επάνω στρώμα και θα σας δείξω με ποιον τρόπο το μαζεύουμε από τα βράχια. να μαζέψετε το αλάτι χρειάζεται μία πανινή τσάντα, αυτό συμβαίνει γιατί βάζοντας μέσα το αλάτι το πανί θα αφήσει να φύγει το περιτό θαλασσινό νερό, θα αποβάλει δηλαδή την υγρασία, έτσι το αλάτι θα στεγνώσει πιο εύκολα και θα μεταφερθεί πιο εύκολα. Εδώ βρήκα κάποιες να δούμε τι θα μπορέσουμε. Θα πάρουμε αυτή τη στιγμή Μπροστά μου υπάρχει μία μεγάλη και μία μικρότε και υπάρχει αντίστοιχα στα δεξιά από μημιά οι υπόλοιπες είναι στεγνές Θα προσπαθήσω να πάρω ο αλαυτού από αυτήν την κοινότητα Ευπησιάζω με προσοχή Πάντοτε το μαζεύουμε 60 κομπανί, για να μπορεί να βγάζει τα εγγράφα Βάζω μέσα τα δάχτυλα και βγάζω τον ανθό Αυτό είναι ένα υπέροχο κομμάτι Με άλλα κομμάτια, είπαμε ποτέ δεν μαζεύουμε ήζι Βάζομαστε σε μια άλλη λιγνόλω φυλότυπο χωρίς το κατάθαρο ανθός αλάτιο κατάθαρο. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να μαζέψουμε τον ανθό πρώτα Διαχωρίζουμε το επάνω μέρος Αυτό είναι ο ανθός του αλατιού Δεν χρειάζεται να παίρνουμε το ύζημα Το ύζημα είναι στο κάτω μέρος και είναι γεμάτο από άλατα Όχι ανθό αλατιού Και σκουπιδάκια τα οποία φέρνει ο καιρός Προσέχουμε να μην υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα από εκεί που μαζεύουμε το ανθό του αλατιού. Το στέγνωμα του αλατιού γίνεται στο δυνατό μεσογειακό ήλιο. Χρειάζονται μερικές μέρες για να στεγνώσει η ποσότητα του αλατιού που έχετε μαζέψει και έχετε απλώσει επάνω σε μία πανίνη επιφάνεια. Η αφρίνα, ο ανθός δηλαδή του αλατιού, είναι μια εξαιρετική ποιότητα αλατιού, πιο πλούσια σε συστατικά, ωφέλιμα για τον οργανισμό από όλους τους άλλους τύπους αλατιού και έχει το καταπληκτικό άρωμα της θάλασσας. Είναι περιζήτητο σε όλους τους σεφ μεσογειακής κουζίνας.